Moi! Mä en tänään koulussa, jouduin itsekin koulun penkille ja sen takia tänään on vähän tämmöinen etäpäivä, tai siis etäopetuspäivä. Te olette siellä luokassa toivottavasti ja minä olen täällä Kajaanissa tällä hetkellä ää, tietokoneen ääressä ja olen tarvittaessa sitten teidän käytettävissä. Tänään on tarkoitus, että me käydään läpi näitä tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Ja katsotaanpas aloitetaan tuosta katsomalla vähän aiheeseen liittyvää dokumentaatiota. Eli tekijänoikeusosa tekijänoikeudet ja lisenssoit. Opiskelija on tietoinen omien, omista oikeuksistaan tuottamansa materiaalin, tuntee avoimen jakamisen periaatteet, tuntee yleisimmin käytetyt lisenssit, osaa lisenssoida omat tuotteensa ja merkitä lisenssin, osaa kunnioittaa ja käyttää muiden lisenssoimaa materiaalia. Tässä asiassa tutustutaan tekijänoikeuksiin avoimeen jakamiseen ja lisensointiin. Tekijäoikeus tarkoittaa sitä, että joku henkilö, kun tekee jotain, niin hänellä on oikeus hyötyä siihen. Ja Tätä tekijänoikeutta pidetään tämmöisenä niin kuin inhimillisenä oikeudenä. ja Se on muun muassa maailman henkisen omaisuuden järjestön Vipon yleissopimuksessa. Se, mi mihin tämä tekijä liittyy, niin on erilaiset teokset. Teos voi olla kirjallinen tuotos, elokuva, äänite, taidemaalaus tai ja kirjallinen tuotos voi olla kirja, runo. Tai sitten esimerkiksi tietokoneohjelma, kartta tai graafisesti muotoiltu teos. Ja tekijän oikeus rajaa ulkopuolelle esimerkiksi Idean, eli se ei suojaa ideoita, eikä se suojaa ajatuksia, vaan pelkästään teoksen ilmaisuasua, eli toteutustapaa. Suomen tekijäoikeus on yksi maailman tiukimpia, ja sitä on aina välillä päivitetty johtuen EU:n erilaisista säädöksistä. ja Direktiiveistä ja viimeksi on 2013 tehty päätöksiä. Suomessa se tekijänoikeus syntyy aina tekijälle, eli sille, joka sen teoksen luo. Tekijänoikeus suojavarjojen kannalta on se, että se henkisen luomistyön tuote on itsenäinen ja omaperäinen. Ja sen on ylitettävä tämmöinen teoskyvynnyys. Aluksi vähän tutustutaan näihin termeihin, eli teos. Teos on se lopputulos, mitä me tehdään. Teos voi olla periaatteessa mm. mitä vaan, koska taide on aika laaja käsite. Ja teoksen määrittely on myös välillä vähän hankalaa. Joissakin taiteen se on helppoa, joissakin huomattavasti vaikeaa. Ja yleisesti ottaen, teos on siis se lopputulos, minkä jonkun saa ainekaiseksi. Ja jotta se teos saa tämmöistä tekijänoikeutta, niin sen pitää olla omaperäinen ja itsenäinen. Itsenäinen siis tarkoittaa sitä, että sinä et ole sitä keneltäkään suoraan varastanut. Idean saat siis kopioida, mutta se ei ole, saa olla ihan samanlainen. Vaikka kirjassa voit kirjoittaa kirjan taikureista, tai myös velhoista ja noidista, mutta se ei saa liittyä Harry Potteriin tai tylypakkaan tai muihin, mikä on tämmöinen tunnettu teos. Sitten on myös tämmöisiä ei-teoksia. Se on teos, joka katsotaan, että se on niin Esimerkiksi vähäpätöinen, että se ei saa tämmöistä teosoikeutta, mutta esimerkiksi luettelot, vaikka puhelinluettelo, se ei ole teos. Se, että joku ei ole teos, ei tarkoita, että se ei saisi jotain suojaa. Näillä on yleensä luotu omia tämmöisiä menetelmiä. Puhutaan lähioikeuksista tai jostain muusta oikeuksista. Ei-teoksia on mm. muun muassa esimerkiksi matemaattiset kaavat, algoritmit, TV-ohjelmat, juonet, formaatit, mittausten tulokset, tuloksena syntynyt data, tilastotieto, ruokaresepti, ja niin edespäin. Teoskynnys. Se on se kynnys tai minimiraja, minkälainen sen teoksen pitää olla, jotta se vo, saa tämän teostatuksen. Ja tekijänoikeuslaissa ei varsinaisesti tämmöisen teoskynnystä mainita, mutta tämä on sitten tämmöisen niin kuin päätöksentekoon luotu termi, jotta voidaan sitten määritellä, että onko se tuotosteos vai ei. Ja jos kukaan muu ei pysty tätä teoskynnyksestä määrittelemään, niin sitten se määritellään oikeudessa. Tässä on esimerkki teoskynnyksen ylittymisestä. Eli valokuvat on yleensä sellaisia, että ne ei enitä teokseksi. Ne ei ole omaperäisiä. Koska kuka tahansa voisi seistä siinä samassa paikassa ja ottaa valokuvan. Aidoton joku taiteellinen kuvaus voi olla. Mutta tässä tapauksessa valokuva otti Paavo Nurmesta Helsingin olympialaissa vuonna 1952 valokuvan, missä Paavo Nurmi sytytti tämän olympiatulen. Ja tämä oli yksi ainoita onnistuneita valokuvia tässä tapahtumasta tai tästä kyseisestä tilanteesta. Mutta silti tekijä ei saanut tekijän oikeutta. Vaan hän sai pelkästään tällaisen lähioikeuden, mikä suojasi sitten vähän eri tavalla sitä valokuvia. Sitten on se tekijä. Tekijä on se, joka muodostaa sen teoksen. Luovaa työtä periaatteessa voi tehdä muutkin kuin ihmiset. Mutta laissa on tämmöinen teoksen tekijäksi määritetty luonnollinen henkilö. Ja luonnollisen henkilön määritelmä on se, että se on ihminen. Jälläkään ei ole sinänsä väliä, mutta jos oletetaan vaikka, että apino voisi olla viisaampi kuin ja tietoisempi itsestään kuin pieni vauva, niin Apina ei saa tekijänoikeutta, mutta jos vauva luo jonkun jutun, niin se voi saada tekijänoikeutta. Eli eläimillä eikä millään muullakaan ole tekijänoikeuksia suoraan. Yhtiöt, organisaatiot ja muut voi saada tekijänoikeuksia, jos se tuotteen varsinainen tekijä luovuttaa ne tälle yhtiölle. Tai sitten jonkun muun sopimuksen periaatteella. Ne siirtyvät sitten tekemisen jälkeen tälle tekijälle tai yhtiölle. Jos teosta tekee useampi henkilö ja niin kaikki, kaikkien työmäärä on ollut tasainen, niin silloin nämä tekijän oikeudet jakautuu tasaisesti kaikille tekijöille. No, tästäkin on tapeltu. Esimerkiksi tämmöinen tapaus löytyy lehdistöstä, kun Ää, apina, hän viisi oikeudessa kiistan omasta selfieästä. Tällainen welseläinen valokuvaaja David Slater oli ollut kuvaamassa ää, makaki apinoita. Hän oli viritellyt kamerat ja muut valmiiksi ja apina oli tullut ihailemaan omaa naamaansa tästä valokuvan linssistä ja vahingossa painunut. Nappula ja ottaa tuommoisen vieressä olevan selppiä. Tämä Naruto apina, joka tämän kuvan otti, asuu India, Indian Indonesian viidakoissa. Ja tämmöinen Ameri, usa eläinten oikeusjärjestö PETA oli sitten sitä mieltä, että tämä Apinan kuuluisi saada tekijänoikeus tähän omaan kuvaansa ja sitä kautta nämä maksut, mitä tämän kuvan käyttämistä olisi saatu, olisi sitten mennyt tälle Apinalle tai tässä tapauksessa luonnonsuojujärjestölle, joka oli sitten ylläpitänyt tämän Apinan elinympäristö. No tässä tapeltiin pari vuotta oikeudessa ja yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa tämä oikeudenkäyti tunnettiin. Tapauksena Naruto vastaan David Slater. Tuomarin mukaan Apinalle ei voida antaa tekijäoikeuksia, koska kyseessä ei ole ihminen. ja Tällöin tekijäoikeudet sitten määrättiin. Sille henkilölle, joka omisti kameran, vaikka kameran omistaja, että kuvaa ollut ottanutkaan, mutta hän oli viritellyt ne kamerat sinne, eli David Slaterille tuli nämä tekijäoikeudet. Tämä oikeuden käynti tosin ö, nostatti pintaan tämmöisen keskustelun eläinten oikeuksista ja tämä Slater ja PETA sitten lupa, tekivät tämmöisen sopimuksen, jonka mukaan Leiter lahjoittaa 25 prosenttia kuvasta, saadusta tuotoista hyvään tekeväisyyteen, ja näille sitten mahdollistettiin sen naruton elinympäristön ylläpitämisen koskemattomana. Jonkin verran löytyy tekijäoikeuksia rajoituksia, eli millä siis estetään tekijän oikeuksiin toteutumista USAssa tai Yhdysliettöissä usa tätä nimetetään nimellä Fair Use. Iso-Britanniassa ja Australiassa on tämmöinen Fair Dealing. Suomessa pikkasen tuntemattomampi käsite tämä on, mutta Suomessakin on joitain poikkeuksia tähän tekijäoikeuksiin. Perusidea on se, että annetaan joillekin tietyille ryhmille oikeus käyttää materiaalia vapaammin. Suomessa esimerkiksi oppilaitoksilla on eri, eriäviä oikeuksia tähän erilaisen materiaalin käyttöön. Sitten asiat, jotka eivät saa mitään suojaa, eli tekijäoikeutta ei tulla lakeihin ja asetuksiin eikä valtion tai viranomaisten asiakirjoihin. Rakennusta tai käyttäjin, että saa omistaja tekien luvatta, mutta mikäli Tekniset tai tarkoituksenmukaiset syyt sitä vaatii. Ja tekijänoikeus ei koske enää teoksia, joiden suoja-aika on jo mennyt umpeen. No sitten muutaman kerran mainittiin sitä, että jos teos ei ylitä teoskynnystä, niin mitä sitten? No se saa lähioikeudet. Ja lähioikeus on vähän saman sisältöinen kuin tekijänoikeus. Ja siitä on sillä tekijäoikeuslaissa viidennessä luvussa määritelty, mitä se tarkoittaa. Näillä lähioikeuksilla suojataan muun muassa esittäviä taiteilijoita heidän esityksiään. Äänituottajia ja kuvatallenteen tuottajia, luetteloiden valmistajia, radio- tv-yrityksiä ja valokuvaajia. No, oikeus. On se vahvempi ja se antaa seuraavanlaisia oikeuksia. Eli taloudellisia oikeuksia. Pääsääntöisesti se on siis se, että myös luovalla työllä voisi ihminen tulla tiedetä elantonsa. Eli hän voi päättää, mitä sillä hänen teoksellaan tehdään. Ja hän voi päättää, miten paljon sen käyttämistä pitää maksaa. Eli esimerkiksi... Teoksen saattaminen yleisölle saataviin tarkoitetaan neljää mahdollista mahdollista asiaa. Eli välittäminen yleisölle, julkinen esittäminen yleisölle, levittäminen yleisölle sisältää muun muassa myymisen vuokraamisen ja lainoimisen, julkinen näyttäminen yleisölle ilman teknisiä apuvälineitä. Esimerkiksi se, että meillä on joku biisi, se halutaan laulaa vaikka vain Elämää ohjelmassa, niin se, kuka sen biisin on säveltänyt ja sanoittanut, hänellä on oikeus saada sitä korvaus. Ja muun muassa Olli Lindholm oli vain Elämää ohjelmassa ja sitten eräs työyhtyön biisi haluttiin tähän ohjelmaan, ja se, oli, se ei ollut oli Lindholmin tekemä, vaan erään toisen henkilön, ja hän ei sitten halunnut, että se olisi siinä esitetty. Ja pyysi sitten poskettamaan summan 20 000 korvausta tästä viisin käytöstä lehtitietojen mukaan, ja ohjelmaformaatti maksoi tällä. Eli voi pyytää mitä haluaa. No, tässä puhutaan julkisesta näyttämisestä ja julkinen näyttäminen on se myös semmoinen, mihin on määritelty rajat. Eli kaveri- ja perhepiirissä voidaan katsoa vapaasti mitä vaan, mutta jos se piiri rupeaa olemaan liian iso, puhutaan yli 20-50 henkeä, niin silloin ei ole enää niin tämmöinen lähipiiri, vaan silloin se on julkinen esittäminen. Ja silloin Pitäisi maksaa korvaus sitä katsotusta elokuvasta. Sitten taloudellisten oikeuksien lisäksi on moraalisia oikeuksia. Ja näitä on muun muassa isyysoikeus. Isyysoikeus määrittelee sen, että kun sä käytät jotain materiaalia, kuvaa tai muuta, niin sinun pitää mainita, kenen kuvassa. Respektioikeus taas öö, estää tuotteen käyttämisen loukkaavalla tavalla, eli sitä alkuperäistä tekijää loukkaavalla tavalla. Se voi olla vaikka, että siihen kirjoitetaan typeriä tekstejä tai sitä käytetään rikollisjärjestön tai jonkun muun tämmöisessä markkinoinnissa tai jotain muuta. Eli leimataan vähän niin se kuva ja samalla ehkä se ottaja tähän öö, aatteeseen. Luoksepääsyoikeus on vähän semmoinen harvinaisempi, mitä on, mutta se mahdollistaa sen, että se, jo esimerkiksi jonkun taulun maalaajalla on oikeus pyytää nähtäville se hänen teoksensa tai pääsy siihen, jos se ei aiheuta liian suurta ongelmaa. Katumusoikeus taas on se, että tekijällä on oikeus muuttaa sopimuksia, jos sen sopimuksen tällaiset niin reunaehdot muuttuisivat radikaalisti jonkun tapahtuman takia. Ja klassikkosuoja on vähän tämmöinen mielenkiintoisempi ja monimutkikkaampi, ja sitten Suomessa on sovellettu ainoastaan kerran. Sitten teosta saa aina siteerätä ja joskus myös kopioida. Sekä siteros tarkoittaa sitä, että lainaat jonkun pienen osan tekstistä omaan tekstiin ja kerrot, mistä se on lainattu. Kopiointi on taas se, että sinulla voi olla vaikka ostettu CD-levy, niin siitä voit luoda kopion itsellesi tai kaverille. Tai jos olet ladannut ostanut netistä musiikkitiedostoja, niin ne voit polttaa CD-levylle talteen. Tai johonkin muuhun laitteeseen. Näistä on yleensä Maksetaan tämmöistä mediamaksua, mikä on sisällytetty CD-levyihin ja muistikortteihin. Eli kun ostat muistikortin, niin maksat myös pienen maksun siitä, että sinä voit sinne <köhön> tällaisia tiedostoja kopioida. Sitten teoksen levittäminen. Eli Jos sä ostat kirjan kaupasta, niin sinä et saa siihen kirjaan tekijän oikeutta, eikä sinä et voi siitä tehdä esimerkiksi elokuvaa, mutta sinä saat siihen kirjaan oikeuden esimerkiksi myydä sen eteenpäin, jolloin sinä voit sitten kaupallisesti siitä sinänsä hyötyä, mutta sinä voit hyötyä siitä vain sen kerran. Mikä voi sitä myydä myöskään monta kertaa. Tärkeä asia näissä tekijäoikeuksissa on tämä suoja-aika. Eli laki antaa suojan teokselle ja sen tekijän koko elinikä ja 70 vuotta sen tekijän kuolen vuodesta tämä henkilö ja hänen perilliset on oikeus saada korvausta teoksen käytöstä. Ja esimerkiksi sitten verrattuna näihin lähioikeuksiin, kuten valokuvat, äänite ja tallennetuottajat, niin niissä taas valokuvissa se suoja-aika on 50 vuotta siitä kuvan ottamishetkestä. Ja silloin myös, jos kuvaa käytetään, sen ottajalle pitää maksaa siitä. Ja sitten äänitalenteiden, esimerkiksi musiikin ja muun, suoja-aika on 70 vuotta siitä äänitteen julkaisuvuodesta. Ja, luettelossa ja tietokannassa, Se on 15 vuotta, ja esimerkki luettelosta voisi olla nimipäivät, eli jos esimerkiksi teet kalenterin joko vaikka urheiluseuralle, tai yhteisölle, tai itsellesi, ja haluat siinä laittaa nimipäivät, sinun pitäisi ostaa ne nimipäivät Helsingin yliopistoon omistaa nämä oikeudet, ja tuo 15 vuotta on tässä tapauksessa hassu, että joka kolmas vuosi tähän on hyväksytään uusia nimiä, jolloin on 15 vuotta alkaa aina alusta. No, toinen aihe oli avoin jakaminen. Eli tämmöinen avoimen jakamisen kulttuurin idea on se, että henkilöt tekevät materiaalia nykyisenä digitaalisena aikana erilaisen materiaalin tekeminen. Sen muille saattaminen on äärettömän helppoa. Jolloin myös se, että ei välttämättä enää haluta siinä mitään korvausta, niin tämmöinen ideologia on levinnyt. Ja silloin ihmiset ovat ruvenneet luopumaan näistä tekijänoikeuksistaan. Ja vaan silloin, jos henkilö on maininnut, että hän on luopunut niistä, niin silloin tämä avoimen jakamisen kulttuuri vain vaikuttaa. Jo, jos ei löydy mitään merkintää, että se on äh, jaettu tämmöisellä avoimen, avoimen kulttuurin lisenssillä tai että se, oli se sillä on suojattu, niin silloin se lähtökohtaisesti on aina suojattu. No, yksi hauskimpia on tämmöinen Copyleft, mikä on luotu tietokoneohjelmiin. Copyleftin idea on se, että kun copyright ja ympärän sisällä oleva C, mikä on niin oikein päin, niin oli se, se tekijäoikeuden merkki, niin sitten tämmöinen niin käänteinen tekijänoikeus, eli luovutaan näistä tekijänoikeuksista, niin Richard Stallman keksi tämmöisen Copyleft-termin tuntituta logoa vähän toisenlaiseksi. Periaate on se, että jokainen saa muuntaa sitä ohjelmaa ja jakaa sitä eteenpäin, mutta sitten, niin siinä saattaa olla jotain rajoituksia, mitenkä sitä sitten voi siitä ihan täydellisesti niin tällei, hyötyä ja siihen, eli erilaisia lisää Ja yleensä, jos muutetaan jotain ohjelmaa, niin on niissä suotavaa aina niissä antaa se muunneltu koodi myös kaikille jakoon. Ja siihen vaikuttaa muun mm. muassa se, että onko meillä tämmöinen heikko vai vahva kopilehti ja täysi vai osittainen kopilehti. Voitte tutustua näihin itsenäisesti. No yleisin, mikä näihin avoimiin tekijäaikäyksiin liittyy, on tämmöinen sama lisenssi, eli share alike. Eli yleensä halutaan, että se jakamisen kulttuuri säilyisi. Ja jos sinä saat toisen työn käyttöönsi, niin sinä annat myös sen oman työsi käyttöön. Creative Commons on yksi tämmöinen yleisimpiä lisenssejä, millä voi kertoa muille selkeästi, että haluaa jakaa sitä omaa, omaa materiaaliansa vapaammin. Creative Commons, siellä on erilaisia ehtoja, joita voidaan, voidaan tota niin, yhdistellä. Nämä säännöt on luotu Amerikassa tai usa :ssa. ja siellä lakimiehet ne on kirjoittanut, eli ne täyttää periaatteessa kaikki tekijäoikeuslain määräykset. Ne on käännetty vaikka miten monelle kielelle, eli se on myös sille, että sitten, jos se on sähköisessä materiaalissa, niin se yleensä on linkitetty vielä siihen käännöksiin, mistä ne voi sitten omalla käännöksellä lukea, mitä se tarkoittaa. Nämä ehdot, mitä näissä Creative commons lisensseissä käytetään, ovat nimeäminen. Eli tämä vaatii sen, että aina jos sinä käytät vaikka minun tekemää tuotosta, niin sinä mainitset minun nimen siinä yhteydessä. Ja myös olla, että linkki siihen alkuperäiseen materiaaliin, jos kyseessä on vaikka verkossa oleva materiaali. Ei kaupallinen toiminta on ehkä näistä tulkinnanvaraisin tai vaikein määritelmä. Eli se tarkoittaa sitä, että tuotetta saa käyttää vain silloin, jos sinä et siitä kaupallisesti hyödy. Tuossa kalvoissa on aina nuo esimerkit, joita voi katsoa ja sieltä löytyy sitten tuo, mitenkä sitä voisi soveltaa. Esimerkiksi sinä että ottaa minun valokuvaa ja tehdä sitä postikorttia ja myydä sitä postikorttia, jossa valokuva on julkaistu tämmöisellä ei-kaupallisesti lisenssillä. Sitten ei-muutoksia. Vaatii sen, että sitä minun materiaalia vaikka Pitäisi käyttää sellaisenaan kuin se on. Sitä ei saa muuttaa eikä muokata miksikään. Jos tämä puuttuu, niin silloin te saatte muokata sitä taas, sitä tuotosta ihan miten haluaa. Ja sitten oli tämä share like. Eli tuotos pitää jakaa niillä samoilla ehdoilla. Eli tuossa on esimerkkinä tuommoinen sa Eli cc... -by Creative common lisenssi by, nimeähenkilö, non-commercial, ei-kaupallinen käyttö sallittu, vaan share like. Mutta sinä saat siis käyttää sitä minun tuotosta, mutta sinun pitää näillä samoilla määritelmillä jakaa se sinunkin tuotossa. Eli sinä et saa sitten niin kuin, ottaa siihen omaan tuotokseesi tällaisia tekijänoikeuksia ja rahastaa sen käyttöä. Sitten lisenssit on vähän eri asia kuin tekijänoikeus. Lisenssi on yleensä tarkoitettu tämmöiseen tietokoneohjelmaan. Alkuajan lisenssi tarkoitti lupaa esimerkiksi kulkea toisen omistaman maa-alueen halki. Nykyään sillä viitataan oikeuteen johonkin. Esimerkiksi urheilussa lisenssi tarkoittaa, että sinulla on oikeus osallistua urheilutoimintaan. Tai että sinulla on oikeus öö, pelata vaikka sitä jääkiekkoa, eli tämmöiset lajijärjestöt jakaa lisenssiä. Tässä tapauksessa lisenssillä tarkoitetaan ihan ohjelmien, tietokoneohjelmia. Ja yksi tämmöinen tietokoneohjelmiin, ja tätä voi käyttää muihinkin, on tämmöinen kuin Public Domain. Eli tekijän oikeudet on. Tämä tarkoittaa sitä, että tekijä on luopunut kaikista oikeuksistaan. Sitä ei tarvitse edes nimetä. Eli periaatteessa public domain-materiaalia sinne voit käyttää niin kuin omaasi. Tietenkin se, että Yrität hyötyä siitä vaikka taloudellisesti tai väittää sitä täysin omaksi, on ehkä moraalisesti väärin, mutta public domain lisenssi Esimerkiksi sitten, kun suoja-aika tällaista teoksista on päättynyt, se siirtyy tämmöiseen tekijän oikeudettomaan tilaan, milloinka... Sitä voi sitten käyttää korvauksetta. Monessa ohjelmistoissa, esimerkiksi Wikipediassa saattaa löytyä tämä merkintä. Ja monessa muussa sähköisessä järjestelmässä, eli tuolla kuvan tiedoissa, vaikka Mikkelin kaupungin kuva, kuvissa on tämmöinen, tai Mikkelin kaupungin Wikipedia-sivulla on tämmöinen Mikkelin kaupungin kuva. Ja se on julkaistu Public domain Sitten lisensointia voidaan myös tehdä sille, että se on tämmöistä vaihtelevaa. Esimerkiksi tässä tapauksessa esimerkkinä on tällainen musiikkisivusto, missä henkilö on tehnyt musiikkia itsenäisesti. Ja hän on sitten määritellyt kaksi lisenssiä siellä sivustollaan. Toinen standard-lisenssi tarkoittaa, että maksat 30 dollaria kappale yhdestä kappaleesta. Jos ostat kaksi kappaletta, maksat 25 euroa jokaisesta ja jos ostat kolme tai useamman, niin 20 euroa jokaisesta. Tällöin voit käyttää niitä täysin vapaasti, eikä sinun tarvitse mainita tätä tekijää. Mutta hän on myös käyttänyt Creative Commons-lisenssiä. Ja silloin tekijä pitää mainita. Ja tuolla myös löytyy sellainen mm, määrittely, miten hän haluaa, että hänet nimetään. Esimerkiksi nimi ja kappale. Painetussa tuotteessa, kuten joku paperi, kirja tai muu, voidaan Tämmöinen lisensointi tehdä sitten ihan samallailla, eli Elikkä Siinä, täm, tämä on myös sähköisenä versiona, mutta jos tämä tulostettaisiin, niin tätä linkkiä, mikä on nyt tuossa sinisellä, niin ei voisi tietenkään klikata. Mutta digitaalisessa muodossa se voidaan myös merkitä link, linkkinä. Mutta siinä Tarkoituksena olisi, että tutustutte tänään täällä Moodlessa tähän alimmaiseen tekijänoikeusosaamispalikkaan. Tuossa katsottiin äsken tuota diaesitystä. Toinen asia, mikä on, niin täällä on tämmöinen testi valokuvien. Ja käytöstä tai kuvaamisesta ja niiden kuvien julkaisemista voitte kokeilla miten, tai mitä te tiedätte asiasta. Jos saatte yli viisi, on se keskiarvoa parempi, seitsemän on jo hyvä tulos, tai jos saa täydet, niin se on jo erittäin hyvä. Itse opiskelumateriaalissa löydätte linkkejä ja vinkkejä erilaisiin Joihinkin sivustoihin, täällä on vähän tekijänoikeusmaksuista ja tekijänoikeusjärjestöjen tuommoisia videoita, muutamia, joita voi myös katsoa. Ja myös sitten piratismista, eli piratismi tarkoittaa sitä, kun ei noudateta näitä tekijänoikeuksia, ja niin se on piratismia. Esimerkiksi se, että ostatte ulkomailta laittomasti tuotetun tuotteen ja yritätte tuoda sitä Suomeen. Niin se on rangaistava teosteko. Tulli takavarikoi nämä materiaalit ja tarvittaessa saattaa sitten rapsauttaa sakot. Nyt täältä löytyy myös tämmöinen lista vapaasti jaetuista materiaaleista. Tämä vie sivustolle. Tämä löytyy myös semmoiselta Creative commons sivustolta tämä linkki. Mutta täällä on hirveä määrä erilaisia sivustoja, joista voi sitten etsiä valokuvia, ääntä ja musiikkia. Tekstiä, kirjoja, äänikirjoja, erilaista tämmöistä opetuksellista materiaalia, karttoja, videoita ja niin edespäin. Toinen, mitä voisitte tänään tehdä, on tutustua ja harjoitella näitä tekijänoikeuksia tämmöisen copyrightilla.fi-sivuston avulla. Tämä sivusto öö, näyttää tällaiselta, eli kun sinne menee, vähän matkaa kun rullaatte alas. Täällä on ammatillisen koulutuksen osio. Ja kun avaa, niin se avaa tällaisen pelin, missä te voitte sitten pelien, erilaisten pelien avulla testata sitä tietämystä ja... Sitten täältä löytyy materiaalia, muun mm. muassa tätä alalaidasta te tämmöistä muutaman videon. Sitten täältä vasemmasta yläkulmasta löytyy itseopiskeluohje ja sitten tietoa tekijänoikeustaidosta, teoksen käyttötaidosta ja tiedonhankintataidosta. Ja täällä sitten on kolme tämmöistä lamppua, joita klikkaamalla nämä eri, eri pelit avautuu. Tekijänoikeustaito on tämmöinen haluatko miljonääriksi tyyppinen peli. Siinä on aika ja sen lisäksi siinä on myös sitten, jos vastaa väärin, niin täällä on kolme elämää. Sitten tämä teosten käyttötaito on tämmöinen oikein väärin vastauksia. Ja sitten tiedonhankintataito on bingo, missä pitää saada viisi suoran, viiden suora ja ristiin tai vaakaan tai pystyyn. Kun tai jos saa nämä kaikki kolme suoritettua, voi mennä täällä olevaan lopputestiin. mikä on semmoinen lautapeli, missä tulee noista samanlaisia kysymyksiä, mitä näissä kolmessa ja välillä vähän jotain tietoa. Ja jos sen pääsee läpi silleen, että ei kuole kolmea kertaa, niin sitten tota, niin, tältä saisi myös semmoisen diplomin suojeluttua. Tämä ei ole pakollinen, mutta hauska tapa tutustua aiheeseen. Tältä sivustolta löytyy myös tämmöinen kole Ja tämä on tämmöinen, että jos te olette jotain kouluhommaa tekemässä, niin täältä voi katsoa, minkälaisia asioita pitäisi ottaa huomioon. Jos teillä on vaikka blogin tekeminen koulussa, ja sitten siihen blogiin halutaan käyttää verkkolehdistä tai internetistä asioita, niin sitten jos te kuvaatte niin videoin työtäni varten tai valokuvaan työtäni varten on vaikka ne. Ja liitän työhön toisten tekemiä valokuvia, musiikkia, liikkuvaa kuvaa, vaikka tekstiotteita, lehtiartikkeleita. Ja haluatko muokata? En muokkaa kuvia, vaan käytä sellaisena ja julkaisen työni, niin sitten. Julkaisen työn internetissä, YouTubessa, lehdissä, koulun suljetussa verkossa. Nämäkin vaikuttaa vähän eri tavalla. Jos nyt se olisi tämmöinen julkinen blogi, niin tämän jälkeen saatte tätä listan niistä tekijäoikeuksia liittyvistä asioista, mitkä teidän pitäisi ottaa huomioon. Ja tämäkin on semmoinen näppärä. Jos tulee kysyttävää, mut löytää Teamsista tämän päivän ajan. Päivistän siellä sillä 81 tai tähän 81, eli sen aikaa te voisitte tehdä näitä tässä luokassa. Ja jos on kysyttävää, niin kysykää. Jos ei ole kysyttävää, niin ei muuta kuin ruvetkaan tekemään hommia. Nähdään taas ensi viikolla. Moi!